Ələm Əllim, 11 aprile tarixində Azərbaycanda keçilərin növbələn kənab prezesiklərindən sonra ölkədə istimai siyasi vəzirətinizə dəyərləndirirsiniz? Mən ələlik prosesləri durğunluğun davamı kimi qiymətləndirirəm. Çünki müəyyən dəyişiklər baş versə də və yaxud da ə, zahiri görünən ə, yeniləşmə olmasa da ə, bu proseslər ölkəni dəyişimə gətirib çıxaran proseslərə bənzəmir və prezident köhnə, idarəçilik sistemi köhnə, nazirər əsasən yerində qaldılar və idarəçilik fəlsifəsində bir dəyişiklik hiss olunmur. Ona görə də bu seçkiləri hər hansı bir islahat nəticəsində gətirib çıxaran proses kimi qiymətləndirmək mənələ gəlir ki, yanlış olar ə qonşu çənlərdə Ermənistanda və Gürcüstanda birajlı inqilablar baş verdi, mintaqalı oldu. Bu səbəbi nə idi? Bu sosial partlayış idi yoxsa siyasi idi? Təəssüf edərləsi fakt Ermənistanda baş verənlərdə iki növdədir. Çünki <coughs> Azərbaycanın çox qeyr-bərabər və antidemokratik şəraitdə keçirilən seçkiləri fonunda Ermənistanda bir xalq ərəkatına şahidiyyə etdik. Bu xalq ərəkatı hakimiyyət qüvvələrinin ə, çox sivil münasibəti ilə yadda qaldı, xarakteriz olundu. Hərçənd ki, terörist Seç Sarkisyan insan öldürməyə, insana qarşı zor tətbiq eləməyə ə, təcrübəyə malikdir, təcrübəsi böyüdür. Görükür, Seç Sarkisiyan bu vəişiliyini ancaq Azərbaycan xalqına qarşı tətbiq eləmək həvəsindədir. Öz millətinə qarşı bu cür davranmır. Biz də onun tam əksini gördük. Təəssüf olsun ki, Azərbaycanda hakimiyyət, düşmən, mövqə tutan tərəfə qarşı, loyal, sakit, farağat duran kimi xarakteriz edilsə, Azərbaycan xalqının etirazına, təməl haqlarını, tələbinə çox amansız cəzarlalı tətbiq eləyir, həbsləri həyata keçirir, mümkün olan bütün resurslardan istifadə edər insanlara əzir sındırır. Buna baxmayaraq, biz bu siyasi coğrafiyada yaşamaq məcburiyyətində və qonşularda baş verən hadisələri istəməliyik. Və Ermənistanda baş verən hadisələr, dediyim kimi, Serçarkisiyanın xalqına qarşı zor tətbiq eləməmək ilə və erməni xalqının dinc yoluna məxmərin qılab həyata keçirməsinin şahiddiyini etdik. Və demokratik Azərbaycanın seçkiləri fonunda bu proseslər dünyada böyük rezonans doğurdu. Və nəyə görə erməlilərlə müqayisə biz üçün ürəməlidir? Çünki biz bu dövlətlə düşmənçilik şəraitində, müharibə şəraitində yaşamaq məcburiyyətində ərazilərimizin 20%-i həmin dövlət tərəfindən işğal edilib, əhalimizin buyuna onda bir hissəsi köçüş etmək, öz yuvalarından, öz ocaqlarından köçüş etmək məcburiyyətində qalıb və 20 ildən artıq müddətdir ki, 25 il müddətdir ki, həmin insanlar təmamilə fərqli yerlərdə yaşamağa məcburiyyətindədirlər, onların mütləq əksəriyyəti, öz dədəm, oba məzərarını belə ziyarət eləmək imkanına məhrumdurlar. Bu, hər bir insan üçün psixoloji travmadır və artıq qaçqınçılıq şəraitində Doğulmuş e, evlatlarımızın e, institut yaşı da bitib. Onlar müstəqil həyata qədəm qoyublar, onların evlatları dünyaya gəlib və təəssüf olsun ki, e, Füzulilər, Qubatlılar, Laçınlılar, Şuşalılar, Cəbrailılar, Zəngilanlılar, Kərbəcərlilər, Ağdanlılar öz dədə-baba torpağanda dünyaya göz açmırlardı, torpağa ayağı basmırlar. Bu, çox e, arlı e, hər bir insan üçün faktdir və ə, insanların bir qismi torpaq əsrəti ilə dünyasını dəyişir. E, biz belə şəraitdə yaşamaq zorundayıq və ermənilərlə müqayisə bu baxımdan önəmlidir. Biz həmin torpaqlara qayıtmalıyıq, biz öz haqqımızı bərb etməliyik və ermənilərlə müqayisə bu nöqtəyə nəzərdən önəmlidir ki, biz e, bir dövlət olaraq bugünkü hakimiyyətin timsalında torpaqlarımızı dinc yollar danışıqlar yolu ilə bərb etmək kimi bir xət tutmuşuq və 16-a 16-cı il aprel hadisələri göstərdi ki, bu hakimiyyət sona qədər hərbi yolundan, torpalların azad edilməsi iradəsində gücünə malik deyil. Müəyyən qədər birinci mənhərədə fəallıq olmuş olsa da, cəmiyyət tərəfindən dəstək alsa da bu fəallıq, ancaq sonda kənardan gələn göstərişlə, tapışırıqla Azərbaycan iqtidarı əməliyyətlərinin dayandırılmasına qərar verdi. Bu, onu göstərir ki, siyasi cəhətdən zəif, qeyri-legitim hakimiyyətimiz qarşı, tərəfin və yaxud da ki, xarici qüvvələrin təzliq altında istənilən əməliyyata, hətta doğru əməliyyata, hətta nəticəli əməliyyata dayandıra bilər və bu dayandırılma çox ağır nəticələr bahasına, insan etkisi bahasına başa gəlsə belə, hakimiyyətimiz belə qərarların qəbul olunmasından geri durmur, çəkinmir. Ermənilərin bu fonda, bu münasibətlər sistemində dinc yolla, məxməri yolla hakimiyyət dəyişiklini həyata keçirməsi danışıqlar yolu ilə torpaların azad, azad edilməsinə qərar vermiş hakimiyyətimizin beynəlxalq müstəvidə mövqeylərini zəiflədir. Bütün dünya Ermənistanın bu günləri demokratik, xalq iradəsi ilə hakimiyyətə gəlmiş bir e, nümayəndəsi ilə e, təmas saxlayır. Ancaq e, Azərbaycanda bu bir fərqli mənzərədir və bu situasiyanın olması bizə Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllində çox böyük müanaçiliklər törətəcək. Və e, mən hesab edirəm ki, hakimiyyət qısa müddət ərzində Ermənistan hadisələri fonunda e, cəmiyyəti toparlamağa, Dağlıq-Qarabağ məsələsi ətrafında konsolidasiya nail olmağa, e, bəyənib-bəyənməməsindən, seçkin nəticələrindən, münasibətindən asılı olmayaraq bütün cəmiyyət segmentlərini toparlamağa e, məcburdur, e, mükəlləfdir. Həsələ belirəm ki, yalnız bu yolla biz Ermənistanın bizdən, siyasi nöqtəyi nəzərdən mənəvi üstünlük kompensiya edə bilərik və bunun alternansiyını mən sadəcə olaraq görməyəm. Qaldı ki, Gürcüstana, Gürcistanda baş verən hadisələr Sarkaşvilinin vaxtında Gürcistan xalqına bəxş etdiyi dəyərlərdən, azadlıq dəyərlərindən, demokratiya dəyərlərindən doğan hadisələrdir. Orada mənim müşahidələrim onu deyir ki, Tiflis bələdiyyə polisi gecə klublarında narkomaniyə və narkotrafika qarşı əməliyyət keçirib. Bu əməliyyətə etiraz edən gənclər polisin aşırı güclən istifadə edilməsinə etiraz əlamət olaraq böyük bir hərəkət başladıblar. Və diqqət çəkən odur ki, Hürcistan polisi insanları ilə, belə deyək, ixtişəq tövbə etmək olan gəncliklə zopasız, spez, xüsusi texnikasız, xüsusi vasitələrsiz, ki dərəcə albetmədən qoşu dəstələrini, nə bilim, cəza dəstələrini meydana çıxartmadan e, bacarmağa çalışır. Yeri gələndə onları həbs eləyir, onları neytrallaşdırır, oları insana dəvət eləyir, ancaq heç bir halda bu insan ləyaqətinə və şəxsiyyətinə toxunmadan həyata keçirilir. Və təəssüf edirəm ki, Cənubi Qafqazın 3 dövlətindən yalnız biz avtoritar şəraitdə yaşamaq məcburiyiyik. Ermənistanı dedim, Saqashvilində zamanında etdikləri bu günləri öz bəhrəsini verir. Gürcistan vətəndaşı ləyəqətdə həyat uğrunda məbarizə parır, demokrasiya haqqına malikdir, öz istəyirlərini azad şəkildə meydanlarda ifadə etmək şəraitinə malikdir. Ancaq təəssüf olsun ki, Azərbaycan ələlik bu imkanlardan məhrumdur və Azərbaycan hakimiyyəti neft pullar hesabına, Azərbaycan Allah tərəfindən verilən müxtəlif dəyərər hesabına, o cümlədən küriz, nətəşyalar, indi təəssüf olsun ki, mə fahişələr bahasına Azərbaycanı dünyada biyabır edir və e, daxili demokrasiyanı boğur, ölkədə e, bərabər şərtlərlə siyasi mübarizələ aparılmasının qarşısını alır. Əli və siz Ermənistan-Azərbaycan dağınqarla münakşəsindən toxununuz. Baş ilə bərabələ səbəlikləsindən sonra sosial şəbəkədə xanımkəndini vurur həştəg ilə paylaşıqlar oldu. Ee, sizcə Azərbaycan belə bir bizovar mədəsi var məcə. Mən bu hakimiyyətin filialəsi e, Mən bu hakimiyyətin e, vəziyyəti güc yolu ilə dəyişmə ehtimalına inanmıram. Çünki istənilən hərbi əməliyyatın keçirilməsi üçün siyasi hakimiyyət qərar qəbul edəndə zaman daxili imkanlarını hesablamalıdır, daxili dayaqlarını hesablamalıdır və sözsüz ki, hərbi mühəndislərin başlanması daxili siyasi dəngəyə həlləci təsir göstərə bilər. Ən azı biz 91, 92, 93-cü illərdə bunun canlı şahid olmuşuq və Yeni Azərbaycan partiyasının ən azı dayanıqsızlıq yaratmamak üçün, hakimiyyəti itirməmək üçün və gələcəkdə də Azərbaycanı həm də maratbaxımından istismar etmək üçün hakimiyyəti qorumaqsa, qoruyub saxlamaq kimi bir vəzifəsi var. Və bu vəzifənin qarşısına birinci dərəcəli iş kimi qoyan tərəfin Hərb əməliyyatlara başlamasını gözləmək, sadəcə olaraq e, zəifli əlaməti, məlumatsızlıq əlaməti ola bilər. Çünki mən misal gətirdim, 16-cı il aprel hadisələri Azərbaycan əskərinin uğurlu əməliyyatları ilə, şərəfli mübarizəsi ilə, döyüşü ilə yadlarımızda qalıb, yaddaşlarımızda həqiq olunub. Biz xeyli sayda şəhid vermişik həmin günlərdə 2000 km kilometr ərazini Ə, azad etseydə, hakimiyyətin dediyi kimi, ə, bu ə, nəticə verilən qurbanlara ə, uyğun deyil, adəqvat deyil. Bu baxımdan ə, mən hakimiyyətin ə, hərbi yoluna mübarizə parmasını tərəfdarıyam, amma ki, burada da bir ardıcılıq var. İstənilən hakimiyyətin hərbi yoluna mübarizə parmasını Topqaları azad etmək iradəsində malik olması üçün o legitim olmalıdır. Xalqın dəstəyə almalıdır, xalqın iradəsi ilə hakimiyyətə gəlməlidir, xalqın istəyini ifadə etməyi bacarmalıdır. E, bu da gəlir normal ədalətli seçkilərə bağlanır. Əgər ölkədə ədalətli seçki yoxdursa, legitim hakimiyyət yoxdur. Legitim hakimiyyət yoxdursa, müharibə keçirmək üçün e, daxil dayaqlar mövcud deyil. Və bu şəraitdə biz e, hər hansı bir əməliyyətdarın başlamasına, Dağlıq Qarabağda uğurların əldə olunmasına ümidimiz çox zəifdir. Yalnız bir halda hesab edirəm ki, e, bunu biz mümkün edə bilərik. E, bu halda mümkün ola bilər ki, Ermənistan yeni hakimiyyəti e, onlara hər bir baxımdan avadarı qeylayan Rusiyanın narazı salsınlar, Rusiya Azərbaycan hükumətinə neytral qalacağını, Ə, qətiyyətdən bildirsin, mən nəsə belədirəm ki, 16-cı ilin hadisələrinin başlanması zamanında Masklanın bu baxımdan neytrallığı gözləyəcəyi haqqında öhdəliyə olub, ancaq sonradan təbii ki, öhdəliyə icra olunmadı. Və belə bir beynəlxalq şəraitin, region şəraitin yaranması halında və Azərbaycan hakimiyyətinin cəmiyyəti toparlaması şəraitində biz toparlarımızı bu hakimiyyətin dönəmində azad edə bilərik. Əks halda, Nə hakimiyyətin daxil iradəsi, nə onun cəmiyyətlə bağlıq ekvivalenti əmsalı Azərbaycanın bugünkü şərtlər daxilində torpaqları güc yolundan azad etməsini tanımır, haqq etmir. Bu baxımdan mənə gəlir ki, vəziyyətin dəyişməsi üçün yalnız hakimiyyətin statusu dəyişməlidir, o legitim olmalıdır. Cəmiyyətə bağlanmalıdır, cəmiyyətin içindən güc almalıdır və o halda o hakimiyyətin etdiyi bütün hərəkətdə o müharibə nəticəsində itir itirəcəklərimiz cəmiyyət tərəfindən bağışlanıla bilər, həzm edilə bilər, qəbul edilə bilər və belə olması üçün də hakimiyyət bugünkü davranışını dəyişməlidir. Əli bəy, təşəkkür edirək, sağlarımız ətəqət, sağaq edirək vaxt arayəm üçün minlətlər. Siz də sağ olun.